Слънцето изкря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме я. нашите мечти, някога преди. Ние сме сега, нашите мечти, но дали сме по-щастливи, ние сме сега. Нашите мечти. Каквото е било, той е и сега, и каквото пак ще бъде вече е било някога прери. За те не знам, но аз бях сам почти на всички тези дни. И дали и ти за мен не си и Живем. Някога прери. Някога прери. Къв нови но така между закуската и обеда, една друга негова песен, която всички знаем. like violence, break the silence Come crashing in into my little world Painful to me, peace right through me Can't you understand, oh my little girl All I wanted, all I needed is here In my arms, what's a fairy day can only do mm -hmm. всичко... Много романтично ли настройваш. Рано сутринта. <сълнета> великолепно е това. Enjoy the silence. All I ever wanted. Всичко, което някога съм искал... Е? Всичко, от което някога съм имал нужда, е тук, в моите ръце.